السلام علیکم آج میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ذرا اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں اگر آپ کسی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اس کے بغیر نہیں رہ سکتے پسند کرتے ہیں لیکن وہ انسان آپ کے احساسات کو نہیں سمجھتا آپ کو نظر انداز کرتا ہے تو توجہ کی حیک مت مانگے اپنی عزت نفس کو بچائیں اگر وہ انسان آپ کی جانب نہیں دیکھتا تو آپ بنا دیکھیں جانتے ہیں یہاں مخلص انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں اور اگر مخلص انسان کی کوئی قدر و قیمت جانتا ہے وہ وہی انسان جو مخلصی کا مطلب سمجھتا ہے جو اصل معنی میں محبت چاہتا ہے ورنہ تو مخلص انسان کو یوں ہی روند کر چلے جاتے ہیں لوگ